Ar trebui să ajungem. A, ah, da, mă ajung, bine, bine, De ce se plânde tatăl meu? Hei! Am murit. Hai să lău, și bine v-am găsit la un episod din seria noastră zilnică de rage, băieții. Eu, după cum v-am permis, la ultimul videoclip, o să încerc să postez episoade zilnice pe canal, așa că am revenit cu un videoclip forza, în care astăzi prezentăm noul sistem de rob adăugat pe server. E puțin cam buguit, zic băieții, dar nu știu care e faza cu el, nu știu exact care e treaba, gen. O să mergem acum să-l testăm și noi, să vedem dacă chiar e buguit sau nu. Oricum, la o primă idee așa, din câte am văzut eu, e un sistem foarte, foarte, foarte șmecher. Înainte să dăm drumul la episod băieți, stați așa de da, un... Bă, de fapt, dă el obi. Am vrut să dau un tuclan clan să nu mă deranjeze băieții că spamează pe acolo și mă distrag de la clip, dar lăsăm acolo. Băițe, înainte să dăm drumul la filmare, nu uitați să apăsați pe butonul de like și dacă vreți să vă apucați pe server, nu uitați să folosiți referral 43 pentru că suteți și automat într-un giveaway în valoare de 50 de euro, 250 de lei. Deci, automat suteți înscriși în giveaway, așteptăm lista cu jucătorii care au folosit referral-ul meu și o să extragem, <laughs> extragem uh, giveaway-ul. Hai să vedem acum care e faza cu robul să vedem dacă reușim să-l terminăm, pentru că am înțeles că multe rume nu reușește să-l termine, ci că ar fi un timp destul de scurt ca să poți să treci toate alea, gen să te duci, să jefuiești, să fugi cu bijuteriile, o să vedeți imediat, e jumec, rău de tot. Am auzut că e amendă PSD, dacă scrii cu capsulă, că nu știu, a, Sax e un băiat din clan, a primit amendă, nu se răspund acum, gen, e... Filmez. Uh, abia a intrat în LSPD, a dat un de aiure, în fine, nu contează și s-a sperea că e AFV, Da, nu e AFV. Abia aștept să intrubez și eu sincer în LSPD, pentru că aici, pe Rage, din păcate, nu cred că pot să filmez pe conturile abonaților, adică să intru pe un cont în LSPD, să facem cine content, să dăm ameni, să luăm permise, să mergem după robber, după ăștia, am ar fi șmecherul de tot, da. Ai, suntem momentan în paramedic, ne facem treaba de asistent medical, dăm heal-uri. De-aia nici nu filmez, adică, probabil, nu știu, dacă îmi cereți voi, o să filmez un videoclip și în paramedic să vedeți cum e. Dar nu e interesant deloc, credeți-mă că nu aveți ce să vedeți. Ia mă, ce zice Lester, că m-a ajuns și are un jaf pentru noi. Bon. Niște bijuterii, frate, un încă am avut au re are relații mă, am mâncat deși gura ta, ce repede treci, nici neapuci apuci Iachtul Vespucibici, am locația exactă, trebuie să aștepți unele de seara și te vor de greze toți pașnicii. Da, o să de detalii imediat, bun. Hai să mergem să vedem ce e pe plaja din Bici. Mergi spre plază și așteaptă locația de la Lester. A, da, avem deja din locația cu sișarcola shark Ah, ne-a pus și GPS-ul bun. Uh, da, mă, deci mergeți pe... Ah, bă, la mine cred că e o problemă... Nu am licența de barcă și nu știu dacă merge, dar dacă nu merge o să iau la not, nu-mi nu pasă, mă duc și not și tot termini Dar nu știu dacă am timp dacă o iau la not, mă. Deci să dăm un service, service. Servic. ce tot scriu, mă? Dăm aici câți instructor Mergem repede acum să vedem, sper că n-am un timp, gen, până să mă duc să pur bijuteriile alea. Da, bă, da, eu aveam, o licență. ce-mi a expirat mâncația și o aveam deja, dar nu știu. Cred că expiră, Ah. da, ții minte. Mi-a expirat, gen, și după aia am avut iar pe oră, nu știu de ce am mai avut iar pe oră, și acum iar mi -a expirat că era doar o oră, gen, da. Alo, ce vrea, ma și Loris, da. Mergem pe plajă, sper că nu mă înjură instructorul, oricum pe plajă, cred că trebuie să vină. Câte pe peru trebuie să-i dau lui Jesse? Nu știu. Au afaceri baieti mei, ești nebun. Lor cu Jesse. Hai că băieții. De cât mai costă? Nu știu, mă. Nu știu, filmezi. după. Da, mă. Gestia mm, a dat lui Loris niște, oh, ok, salut YouTube, i-a dat niște bani și Loris a zis că nu îi dă bani înapoi, îi dă PP-uri. Da, mă întreabă să nu vă gândiți la alte prostii, <coughs> că la noi e cel mai tare. Clar. Hai să vedem unde e instructorul nostru, e d Find 624. Nu no, mă omor, a, ah. bă, Davat îmi scade, HP. Nu-i problema. Bă, -deci... Bună. Da. G uh, hai că vreau asta, păi, o vreau pasta de barca. Păi, pot să-ți dau fără test. Păi, cu test, dar unde mergi? Aici aproape. A, ah, bun, să mă aduci în că trebuie să dau rob. Dar duc. Bun, hai să luăm și licența, cu ocazia asta. Vedeți și voi cum se iau o licență aici? Cred că am mai arcatat, sau pe live, nu mai știu, licența de gun. Bă, ești că... dai test. Helper, ești nebun? Se întreabă cu ce e sancționat, cu ce arme și de unde cumperi și prostii. Hai să vedem și cum e licența asta. Sincer nu știu că n-am luat-o niciodată. Am primit-o când am făcut level 3 pe server și... Bă, dar unde sunt bărcile alea? A. Am primit-o când am făcut level 3 pe server și mi-a expirat și... Acum o iau prima dată. Hai să vedem care e treaba. Cred că el trebuie să dea rent-boot. Accept lesson 9.1.3. A, eu, practic. Uli... 1, 1, 3. 4, oh, 5, 3. Ce are măși? Așa. Rend băut. Dar el dau eu, nici nu știu. Ah, el. Hai să urcăm la... Bucan. De ce am dat fain pe alt jucător, nu știu, nu mă întrebat Băi, ăsta e scufundă barcă ești nimeni. Așa, mergem față. De 50 de kilometri. Avem 70. Acum mergem de unde am plecat. Sper ca îmi lasă barca. Să pot să merg acolo. Să-mi lasi barca, please Să iau și 9, 1, 3, Lasă-mi și mie barca să mă duc să dau rob Bine, bine, să-mi dai SMS când poți să Da, da, da. Hai, că cu barca, că merge mai repede pe apă decât pe uscat Cu motorul trebuie să o culească Hai mă, să vedem care e faza cu rob De ce se plânge toată lumea de robusta? Sper că eu pe clip ăsta măcar să reușesc să-l fac Nici deci nu știu câți bani se primesc Că n-a zis nimeni, toată lumea s-a plâns de rob Gen că... E prea puțin timpul sau cele care e faza Căci că e buguit La vedem și noi imediat Luăm si și si curios câți bani se primesc la un rob de ăsta Cât gen ar trebui să primească destul de mult 3-4 caca zic eu Dacă e 3-4 caca e bine Că ar veni cam 2 ore de, de job Având în vedere că un rob point însă-l faci pe o oră și trebuie 10-10 ore a feca Eu zic că e convenabil Hai să vedem acum dacă e schemă sau nu Cu robo. Bun, deci, am urcat pe Seashark Sper să nu ne vadă nimeni A început se timpul bijuteriile Înainte să răsără soarele Hai să vedem Tim deja unde sunt bijuteriile să... Aici zice că trebuie să mergi tiptil Și nu știu ce, dar nu o să mergem tiptil O să ne batem cu ei direct Nu o să ne furișăm Hai mă, că trece timp mâncați-o jucură Două minute și ceva. Eu o să mă bat direct cu ei. Uite-l pe ăsta aici. n am murit. Bă, de ce nu mori ăștia? Ah, de acum. Aoleu, aoleu, aoleu, mă, omore, mă nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Unu a murit. Doi morți. Trei morți. Pe aici trebuie să mergem undeva să... Bă, păi, da, trag de după mine și de un. Mama, mai că-i nimerez și eu dacă e ceva. Aici cred că mai e unul. Gata. Și aici sus undeva trebuie să luăm bijuteriile. Dar mai sunt câțiva, de ea nu o să stau să mă cu toți. Nu știu dacă e cineva și aici că n-am mai ajuns. Bă, apare mai nimeni. Hai să luăm bijuteriile să vedem. Deci apasă click pe bijuterii. A, pastea. Ce-i fumul ăsta? Parfumul. A, am venit și low-h pe aici. Nu prea e ok. Cred că trebuia să... da mai sunt multe. Dă-mă și păpuci. A, nu merge. Hai că îi furăm papuci. Pe unde ies, mă? Tu m-a dat sus, cu A, jos. Ba nu, mă. Nu știu unde m-a dat gura ta, dar mă duc. Sper că e ok. <coughs> Mama, cred că nu mă moară. te Hai. Nu, nu, nu, nu că mor, mor, mor, mor, mor, eșebar, eșebar. Perfect. Sper că. Hai, o să vedem care e treaba. Sper că ajung în 4-6 de secunde. Ar trebui să ajungem. Ah da, ma ajung, binevă. De ce se plânge tata meu? A murit. Lângă checkpoint. Nu cred, am murit lângă checkpoint. Robfield. Marș, ma Da, mă, băieți, cam ăsta ar fi cu videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă... Bunați să apăsați acolo pe... Buttono di like, chiamo un po' su un versino e vediamo data, vettore.